نلین الذي ہوجن اس ذلك یا <قعدة> لس اللہ رب العزت کے دشمن کی بات جا رہی ہے وہ کلام اللہ کی جب تلاوت رسول اللہ سے غلبہ رہے اور اسلام کا غلبہ کہیں ہو نہ جائے تو اس حوالے سے وہ ہر طرح کا پرابلم بھی کرتے اور اڑی چھوٹی کا زور لگاتے اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو اپنے دشمن قرار ہے اور ان کی ان بھی بتایا ہے کہ یہ تو اللہ نے سزا مقرر کی ہے اس کا اللہ رب الزت نے تذکرہ کیا ہے کہ ان کے سیاحوں کے ان کے ساتھ یہ کچھ کیا جائے گا مگر نہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی پر نہیں کرتے ہیں اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ساری اکوت جو ہے وہ ہدایت کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اکمت آئے لیکن یہ قوت ارادہ اور اختیار بھی اللہ رب الزم نے ڈٹے ہوئے تھے اور ہو تسلسل کے ساتھ, ساتھ کرتے چلے جا رہے تھے تو اللہ رب عزت نے ایسے مل پکوں کی جزا اور دنیا کے اندر بھی ہم ہلکا نہ اس لیے ہمیں اللہ عزت سے محفوظ رکھے جو کر جاتے ہیں تو ضلالت اور جہنم کا فلاں پھر البتہ ضرور ہم چکھائیں گے اللہ زینا لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اللہ رب العزت چکھائیں گے ان لوگوں کو کیا چکھائیں گے عذاب عذاب سخت یہاں اللہ رب الزن نے چکھانے کی بات کی ہے. چکھنے کے لیے تھوڑی سی چیز جو وہ نا بتا دیتی ہے کہ یہ کس طرح کا ٹیسٹ ہے اور یہ کس طرح کی اپنا چیز ہے تو اللہ رب العزت نے یہ لفظ چکھانے کے بولے ہیں یہ ڈانٹ کے طور پر اللہ کہ جھنت کا صاحب چکھنے والی کوئی چیز نہیں ہے تذکرہ کیا یہ چلنے والی چیزیں نہیں ہیں لیکن یہ ادار ابوزم نے ان لوگوں کی سزا بیان کروائی ہے جو بڑی ڈٹائی کے ساتھ ظلم کرتے تھے اور پھر اس کو اللہ کہ ہم ضرور جب اللہ البتہ ضرور ہم بدلا دیں گے اس سجا دیتے ہیں دنیا کے اندر بھی یہ جو آفتے ہیں یہ کچھ لوگوں کے لیے تو آزمائش ہوتی ہیں اور بہت سارے لوگوں کے لیے یہ عذاب ہی ہوتا ہے اور اس کو اللہ نے چھوٹا عذاب کرا دیا یہ دنیا کی آفتوں کو اپنی اللہ اللہ پناہ میں رکھے اور اللہ ہمیں یہ برے کرتونوں کی وجہ سے جو کامروں کی ہوج پر چلنے والے ہیں اور کابروں کے طور ادوار طریقے اپنانے والے ہیں اور ان میں ملتے ہیں تو ان جیسے ہو جاتے ہیں مسلمانوں میں ملتے ہیں تو مسلمانوں کیسے ہو جاتے ہیں اللہ نہیں ہے اللہ ر اللہ کے دشمنوں کا بدلہ کیا ہے چوری کی بھی کیب اللہ نے یہاں خاص طور پر اہل شرک کو جہنم ہوگا جنت ہی ہمیشہ جنت میں اور یہ جہنمی یہ اہل کفر اور یہ یہ بات بھی یاد رکھیں کلام اللہ کی تشریح اور تفسیر جو صحابہ کے منہج سے غلط کی کی قسم, قسم کی تشریحات ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں صرف زبان سے پڑھنے سے بات نہیں بنے گی اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہوگا نامل کی طور